الحق يا عمده الحق يا حق قصر الحق يا عمده رجلك فرجحي زي مكانك رجحي الحق يا عمده الحق يا عمده أيت ميات الحق يا حق قصر القصبات هاللعب حق اخبر المفروقات ما فاتت حق اخبر ملي في يد ما تقول يد بوشك العامل زي شخص العرض جا... محمد رمضان فاتت بجرار فاتت بجرار ايش محمد رمضان الجالوحه ملي محمد رمضان الراجل ممثل نمبر 1 مليات ذايع مسلسل اسمه جعفر العمدي جعفر العمدي؟ ايوه عامل مسلسل ابتدائي في رمضان ناريه ايوه ده نازل كبير قوي قوي خلاص آه. عمل عملها ونفذ اللي في دماغه <تصفيق> الحمد لله حتتهز يا حجتك اللقب خلاص ضاع لا لا لا لا لا لا. ايه في حاج مالك؟ ما خلاص يا حبيبي اللقب هيسترسب منك. لقب يا بوش لقب العمديه يا حبيبي. لقب العمديه؟ ايه في اللي حصل ما خلاص يا حاج. محمد رمضان. اه ماله؟ غفله جت وبوجت. وهيعمل مسلسل اسمه جعفر العمدي. الله اكبر. محمد رمضان جعفر العمدي ده هتبقى مسلسل هيكسر الدنيا ان شاء الله. الله اكبر ما عبرت ولا لا مافيا مافيا نمبر 1 واقف في الساحه واقف براحتي نمبر 1 نمبر 1 محمد رمضان دي عش كل الجماهير محبوبين اه يا جاسوس جاسوس تنكر يا ده الصرصوبي يا ده كنت اوكله لك يا. صرصوبي مش كمان او عشان لا تصدق بصه ومن الميك اب جيت انت يهد اللقب يهد يا اللقب يا هاذ حيغور يا هاذ اللقب فهمني متى بقيت عمده انت ومتى مسكت في العموديه؟ خلاص على كدي خلاص, خلاص حبيبي كل اللي جاي واللي رايح هيقول جعفر العمده دلوقتي ما يقولوا <تصفيق> جعفر العمده اي دخلك انت بالموضوع غارت العموديه اي دخلك بالموضوع انت فهمني ايه دخلك من متى بقيت عمده انت كل اللي فصل له عبايه صفراء بقى عمده كيف الكلام ده؟ ايوه محمد رمضان بس عمده وبنبر وان وكل الناس عم تحبه يا كيف الكلام ده ما بينش عليه عمده يا كنيه ما بينش عليك عمده ولا حتى جاي زي جعفر العمده ولا زيه ولا لكش فيه حته نمبر وان مافيا مافيا مافيا ياد السحر البلد كلها ان محمد رمضان حينزل ان شاء الله عدين الدين بن سي ياد السحر ياد السحر حنجرسك خالص حتكركب من هرجه محمد رمضان ياتسيح. نام وان نمبر وان قول ون نمبر ون جعفر العمده يا بلاش واحد غيره له حبله كاش له حبله كاش بقيت له حبله كاش يا بلد اه يا بلد روح امشي بسرعه يا ابوي مالك اي في يا ابوي يا رجل يا رجل يا رجل مش وضع دي مالك بقول لك ما تشبحش في الملك اشفيه اشبح يلا يشبحوك قدام محرض بقر يا بعيد محرض بقر كل لبسته عبايه صفره بقى عمده اليوم دول اكدب له كدبتين بقى عمدي قالك فين <تصفيق> اه محمد رمضان نمبر 1 ما في ما بيه ما بيه. انا هربن عليها ما في ما اه ما في مارين ما عليها عشان جاب رقمه انا نمبر انا نمبر ثقه بالله بقى يا نمبر تراجع يا نمبر ثقة <تصفيق> في اللي آه، آه. انا يا اخي يا نمبر فيك يا نمبر 1 يا محمد رمضان يا صور انت سلم على كل اللي عندك <تصفيق> يا دعاء يا دعاء يا, يا نمبر يا نمبر خلاص انا بقيت يا نمبر ثقة <تصفيق> في خليني آكل عيش واللقب بتاعي يا نمبر وان أمثل معاك وحياة أبوك نمبر وان